بسم الله والحمد لله الله صلى الله عليه وسلم، أشهد أن لا الله وحده شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله معه. فمع فتاوي إسلامية ننتقل الفتوى التي معنا. ما مع حكم الإتجار في المصاحف والأشرطة؟ أشرطة تسجيل القرآن؟ أشرطة إسلامية. جاء في فتاوي الشيخ الباز ولكن يجوز التجارة فيهما لما فيه من التعاون على البر والتقوى. لما فيه من التعاون على البر والتقوى. والله جل وعلا قال: وتعاون على البر والتقوى. وتعاونوا على البر والتقوى. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم والحمد لله رب العالمين